Розглядаємо проект підвісного ліжка R1. Послідовність зборки. Ось так виглядає саме ліжко. Кріплення засверлені в боковини. підвішується в основному на ланцюг. І так, з чого починаємо? Починаємо з одної з побічні. Беремо одну побічню, до неї приставляємо спинку і власне ось тут Ось тут у нас є спеціальні отвори, щоб з'єднати боковину зі спинкою. Так само і ставимо з другої сторони. По бічню. Далі в нас виходить передня планка. В ній є засверлені направляючі з диркою, які вставляються в обидві побічні і відповідно спеціальним турбошурупом прикручуються до побічні. Ось так воно виглядає. От ліжко по великому рахунку зібране. Далі в ньому вставляється, ну, це показана сама основа під фанеру. Фанера в нас вісімка або десятка. Це ось так виглядає. Ось саме цю, цей квадрат, цю раму. Вставляємо в зібраний, в зібраний каркас ліжка. Ось так воно виглядає. Матрас у нас йде практично рівно. Немає бортика, немає нічого, йде рівно зверху все. І ось це вигляд з матрасом.